Кінотеатром дозволило працювати з 2 липня, ми трошки вичекали і приїхали до одного з них на перевірку. Як дотримуються правил карантину, чи багато людей ходять, що вони дивляться, зараз ми покажемо вам в нашій новій інспекції. Дякую. Ви прийшли на ЗАНС, чи вже подивилися щось? Прийшла. Чи будете дивитися? Перший раз після карантину. Зараз наскільки часто ходите до кінотеатрів? А, перший раз після карантину. А, захотілося реально. Після, після того, як просиділа на карантині, то дуже захотілося вийти в кіно, саме посидіти, на большому екрані подивитись. Так. Плануєте цілий сеанс у маски просидіти чи можна без? А, ну, я планую їсти попкорн. Попкорнення Лесі. Туди сподобала? Так. Дякую. Підьох. Перший похід після карантину чи ні? Ні, другий були візорі. Не боїтеся нічого. Думаю. Ми працюємо, як всі громадські заклади, дотримуються основних правил. Всі відвідувачі та працівники кінотеатру мають бути в масках. Відвідувачі, коли знаходяться у кінотеатру, мають обов'язково бути. Якщо вони за столиком, на безпечній дистанції від інших відвідувачів, то вони можуть зняти маску. Не лячно, взагалі йти в кінотеатр після всього цього? Я, чесно, навіть не розумію, як це відбувається. Там, напевно, кілька людей напевно, запускають. А, так, в принципі, ні. Як скрізь. Я думаю, як висудити цілий сеанс в масці. Важко. Дуже важко буде. Я думаю, що я буду без маски. В кінозалі глядач може зняти маску, тому що ми продаємо тільки 50% місць, і розсадка в залі – це два через два крісла. Тому глядачі можуть з задоволенням насолоджуватись смаколиками та кінофільмом на безпечній дистанції. А якщо, наприклад, сім'я приходить з чотирьох людей? Ми рекомендуємо сидіти два через два, але якщо навколо є вільні місця, є безпечна дистанція, то ми тоді дозволяємо пересісти і сидіти разом чотири. Зі свого боку кінотеатр додатково налаштував систему вентиляції та кондиціонування. Ми збільшили кількість сві свіжого повітря у кінозалі. Після кожного сеансу дезінфекція всіх поверхень у кінозалі. Також у фойє кінотеатру є розмітка для безпечної дистанції, для відвідувачів. Іначе вам все сказали, нічого не забула. Як вам працюється в цьому всьому? Ну, трошки важко, але справляємося. Хочемо працювати. Хочемо працювати. Маски продають? — На касі Кіномаркету або на касах э, Маска коштує 5 гривень. Тобто вона дешевша, ну, ніж все Антисептики є, маски продають всі а, в обладнаннях, облаштунках проти вірусу. Дуже повна посадка після відкриття, після карантину. Поки що не було, ми очікуємо її сьогодні на мультфільм, віднесені привидами. Є щось нове? Є фільми, які планувалися до виходу ще в березні. Місяці, це фільми незалежних кіностудій, і зараз ми їх демонструємо. Плюс 50% фільмів, які зараз у прокаті – це улюблені хіти минулих років. Очікувані нові фільми плануються до виходу у серпні місяць, якщо не буде змін, тому що ми зараз залежимо від голлівудських студій і від карантину в Сполучених Штатах. Ми сподіваємося, що в серпні місяці ми побачимо новий мультфільм від Disney Мулан та новий фільм Крістофера Нолана. Прем'єра запланована на середину серпня чи змінилися якось ціни на квитки? Якщо так, з чим це пов'язано? Ціни не підвищилися. Це була наша основна умова перед відкриттям. Оскільки зараз є у прокаті фільми минулих років, то ці ціни стали трошки нижчими, чим зазвичай, але загалом можна сказати, що залишились на рівні до карантину. Нарешті кінотеатри відкрили, ми цьому дуже раді, всіх заходів безпеки тут дотримуються. І, що головне, вже починають виходити нові фільми. Потроху, але зовсім скоро ми вже можемо подивитися ті очікувані новинки, які ще мали бути показані нам у березні. Тому можете не сумніватися, а до кінотеатрів, тому що тут ви будете в безпеці.